Seniornet är en verksamhet som är ideell och som finns över hela landet. Vi ska se till att Tebus pensionärer inte är kvar i den digitala dimman. Jag har aldrig liksom varit intresserad av den här tekniken. Då. Men jag förstår ju liksom mer och mer att jag behöver lära mig. Och sen att det här sociala också tycker jag är viktigt, att man träffar andra och sen kommer man ut lite granna och man kan ju gå hit bara för att umgås, det är jättefint. Tebus-pensionärer kommer att få lära sig den digitala världen, att använda internet framför allt. Jag har lärt mig allt. Jag kan väl inte så mycket, men att jag har lärt mig från grunden.